سمير عم بقول لكم مين عنده قصه فاصوليا ظل البقاله ايش غدا؟ قضيت على رجلك باللاش حققت له قصتين فاصوليا قصته حليب سمير 120 خلاص اسمعني روح البقاله وقول له قصعه فاصوليا على حسابك يا سمير طيب يا كسلان وعاد باكل لسان انا اليوم قص لك لسانك صغر انطلب الله على نفسك دور شغل انا مش شاغل خدكم داريا بالدنيا مغفلاه هذا الموضوعكم بس وفوق كذا عاده حمدان تعال دباب كلم صاحبك يبع الدباب بعدك يا زمير آآ آه صغر يا آه صغر يا ابني انا شاطيين فوق راسي ما بقيتش الحقك عشان الايجار الايجار <تصفيق> مالك صيح لا تمشي تك الايجار الشيء انا اللي مثليت يدي العفو منك يا شخص آخر. انا ما جيتك عشان الايجار انا جيت بس كنت جازع أه. على اساس بروح بس. بس بس بس انا جزعت يلا غلطت غلطت يا ولاد له اقول اخوك سمير ادفع الحساب اللي عنده ولا بس مش حلو طيب انا ارجع اقول له هذا كلام يا <تصفيق> الله <تصفيق> عندهم عدم الشغل صعب فاصلية. إذا ما هذا سمير يا سمير سيح لي اخوك انت سريع طيب يا وجه دبارة عادي دباره واره لسانك اطول منك يا سمير يا سمير صحابك قال رضا على الحساب ليش ما رضاش اعطيه على الحساب؟ ايوه خلاص اسمعي انا بتصرف ها كبير بيرحموا تحت يم الباب اجي امير خلاص روح له واجي ولا اسمعي انا بروح يا سمير يا سمير آمير صلي على النبي يا اخي اليوم صاحب الدباب شغلنا اتصال رايح رايح سريع سبور بروح البقاله دقيقه بروح اجيب فاصوليا اصلا مرضى رضاش تسل ايش من فاصوليا صلي على النبي اقول لك دباب اذكروه وبتجيب بدل الفاصوليا لحم ايش آه اه اه جابوا الغز ايوه جابوا بالزحمة الزحمه دور لي بعد فاصوليا بنروح نطفي له على الخازن الفاصوليا قادكم الله عافنا اشتي لك الان ليش اليوم تاريخ كم؟ حق عليك لا صديق اشتي منك يا شيخ عبد الرحيم يا عم عبد الرحيم اصبر علينا بس اليوم او يومين ولا نقيلك لك اربع اشهر اللي يومين ولا 10 ايام اشتي الان يا عم عبد الرحيم يا شيخ يا فندم صلي على النبي يا اخي احنا اليوم معنا احنا الرزق بنخارجها بدقي فلوس بنعطيك حقك بالراحه انا ايش ضمنا اصلا فيكم؟ ايش ضمنا؟ واحنا مدقرين عندكم خمس سنوات تقول لي على يومين ايش ضمنا؟ لا غداك ما بتضمناش على خمس سنين خمس سنوات انت يا بالرحيم الرحيم لا حول ولا قوه الا بالله خلاص بنشوف ايش اخرتكم بنرجع لكم بعدين حق الضغط بعد اليوم الله يسامحك لو لو لا حول ولا قوة الا بالله الحمد لله تاخروا انا عشر دقائق ما قوش بتحرك لي انا السلام عليكم آه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اخي عيب عيب ما لكم تاخرتوا كذا يا اخي ما لا حصل معنا شغلات وقع راس لان كم حق الباص 6000 ريال كلمة يا اخي ما تغشني تنقص القص ريال كل ما عشان تخلي حاولت لكفاله خمسة 5000 تستظل شغل بأنا خمسة 5000 خلاص يا حمدان احنا موافقين مرة طيب ان شاء الله بس انا بشر ايش جيب فلوس كل يوم بيوم ولا يهمك وعاد انا ما يجيب لك حق ثلاثة أيام لقدام خلاص هذا الكلام كلام رجال نقول بسم الله يلا يلا اتفقنا اتفقنا بسم الله هذا المفتاح هذا الباص الله انا برقبتك ايوه يلا نقول بسم الله ألف مبروك ما فيش مبروك ألفين مبروك الله يبارك فيك وعقبالك إن شاء الله بهامر مش هامر؟ اللواز. أكيد عشتي أنا مش نطلع ركاب تقول لي هامر إيش التاحف على الفاضي الأهلة في الحمد بنحمر شيخ وكيف في طلبة الله؟ أكيد في طلبة الله وفلوس وركاب يعني قل بسم الله بسم الله مرتين حبه صباح حبه مساء يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم إنك ترزقنا وبإذن الله مش الله على قولتك مش فاصوليا نشتري إيش لحم مش الا لحم مش اي لحم وايش لحم رضيع الله ف... يلا سريع بسم الله بسم الله قل بسم الله صدق يا سمير اه ثلاثه يا وأنا حلم وانا رجلي على الريول ايش تحلم وبالاخير تحقق بس عليك ايش انا ناس صغباس شوف شش شوف شش راح اكرم صح على تشيخ. شيخ شيخ احمد ايوه يا شيخ شيخ احمد ديريك أكيد رايح النادي أكيد بإذن الله تلعب مع المنتخب مش الناشئين مع الكبار إن شاء الله إن شاء الله أقول لك هم حابين حق الكلية شكله. <تصفيق> إحنا ما لنا من الناس إحنا لازم الآن نطلب الله ونسدد حق الإيجار ونسدد حق البقرة ونسدد حق الباص شوفي يا عيال النفر 200 لا يزيد ولا ينقص شكرا شكرا تمام صدق يا سمير ايش كان نفسي أفتح أغاني لا ما عادش أغاني بس آخر رمضان قريب ندبر نفسنا من بدايته أكيد أكيد يا أخي اسمع بنغنين إحنا إيش نغني يا سمار ما, ما يحلى السمر إلا بصوت الداني يا سمار يا, يا سمار ما, ما يحلى السمر السمار إلا بصوت الداني يا سمار يو. أنا تلطف ما هو أكيد عينكم قولوا بسم الله أكيد من عين مالك انت ما قلتش بسم الله قولوا. قولوا بسم الله خافوا الباصي مترع منهم ايش مين بسم الله اللي بزعب علينا يعني ايش تقول ايش خرب الغاز فاضي يعني معاكم م... يا طفل المباراة بتفوز هنا معاكم م... م... م... كلية م... تخارجوا معاكم كلية يعني ما غاز. فيش غاز شكلكم بتذهبوا اذهب ايش لا متأخرش كم الساعة بالنزلوا دهبوا بلنزلوا معاكم بلنزل. بلنزل. بلنزل. يا طفل يا أخي بالنزلوا الغاز كمل يا أخي من هنا اصبروا اصبروا بالله معاكم حاضر اشركم أصبر معاه اصبروا بالله انزلوا آه انزلوا انزلوا دهفة انزلوا بالله انزلوا دهفة يلا معايا يا ولد لا حول ولا قوة الا بالله ما فيش غيرك يلا الله يدفعك يلا ونعم الوكيل بابو يا عمي انا تاخرت انا قلبك الرياضي من رياضي علي المباراة يا اخواني تخارجوا انا متاخر بفتنة المباراة أنا يا سمير مالك؟ الدبابه الظاهر انه مش غاز من ليش؟ بترول بترول؟ ايوه يعني احنا الان مش متاكدين انه غاز ولا بترول؟ متاكد انه بترول؟ ايوه انت ريو. كان معك باص من قبل هم غازات بس هذا ايش تمن بترول منه؟ يعني الان دايرين حاب البترول والعيال فينهم؟ هربوا هربوا هربو. اخذوهم سيبوها قد شي ما حاسبوكش حسب. ما ماشي الان بلاغ الان بترول قد كان طلق غاز كنا عاد يمكن نحصل غاز، اما الان بترول مفيد. تفكرني بالبترول؟ اه. هم كيف الروح ايش بنروح الان يعني زدت بلوه بلوه صاحب البقاله. ويش؟ والباص. ويش؟ والبقاله. يا ساتر. يعني... شيطان رجيم صاحب البقاله. يعني انا اليوم شكله الان ببهذلوبي ب... ب... ببهذلوبي اكيد. انا معاك بس، معاك لو الدف الله يا رب لا رأيش الحل قطرح ترحل قفل الباص شوف المحطة لقد قدامنا تسكب بدر كانت أمس بالليل قفل الباص قفل الباص اه طيب معاك بترول؟ اه اقول لك نزلت طبعا انت بس، انت ايش من حنا محطه دورنا، انت يعني عشرين محطه؟ يعني خلاص نطل نشتغل خلاص نطل نطل الله عشرين محطه غالية إيه سريع كان هدا فلوس في الفلوس حق البقاله سريع 150 اكيد جبت لي يقلبه وين البيت حق الايجار مالك سريع سريع يا حبيبي انت تدبر من يومك كل ما هربنا لحاجه على العموم انا قد بلغت الشرطه تعالوا معي الله الله